السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إنسان النوري مديرة مجتمع الدكرت بشمال أفريقيا والشرق الأوسط. اليوم سأقدم لكم الجزء الأول من الفيديوهات التعليمية الخاصة بالذكر. قبل أن نتطرق إلى عملة الذكرت يجب علينا أولاً أن نفهم ماهية المال. كيف نشأ؟ وكيف تطور إلى شكله الحالي؟ قبل انشاء المال كانت التبادلات بين الاشخاص تستند اساسا الى المقايضه اي تبادل السلع والخدمات بسلع وخدمات اخرى لنفترض اذن ان شخصا ما اراد ان يبيع حصانه مقابل بقرتين من وكيف تحدد قيمه البقره وقيمه الحصان فبشكل عام الاكثر ندره هو الاغلى ولكن ما العمل اذا اراد الشخص شراء بقره واحده بدل بقرتين هل سيقسمان الحصان امر محير اليس كذلك فلهذا ولتسهيل المبادلات وعلى وجه الخصوص لمراعاه القسمه الاصغر تم انشاء العملات فبعد ستة آلاف سنة بدأ استخدام العملة في بلادي ما بين النهرين، وذلك باستخدام قطع حجرية تعبر وحدتها عن وزن السلعة. أما في ساحل المحيط الهندي، فتم التعامل بالاصداف إلى بداية سنة 1200 قبل الميلاد، وقد تبلورت النقود. بشكلها الحالي في القرن السابع قبل الميلاد، وذلك عندما قامت مملكة ليبيا بسكت عملة معدنية من الذهب والفضة والنحاس، وكانت هذه العملات أكثر عملية عند التبادل، ولكن كان بها عيب، فهي كانت مصنوعة من معدن فني، فماذا سيحدث عند فقدان العملة؟ عندها فيضيع الذهب كذلك وقد انتقلت فكرة الأوراق النقدية من الصين إلى أوروبا بفضل الرحالة ماركو بولو وتم طبعها لأول مرة في السويد سنة 1661 ولكن كيف تم ذلك؟ وكيف تطورت الأوراق النقدية إلى شكلها الحالي هنا سأحدثكم عن صديقنا الزائر فوظيفته الأساسية هي صنع الأشياء من الذهب وبما أن الذهب حرفته بدأ الناس بسؤاله بالاحتفاظ بذهبهم في خزينته لإبقائه آمنا ومقابل الذهب المخزن أعطى الصاغة لعملائه شهادة إيدا وبالتالي يمكن للعملاء العودة في أي وقت لاستلام ذهبهم مقابل هذه الشهادة وهكذا بدأ العملاء في تبادل الشهادات فيما بينهم لشراء السلع وهذه الشهادة كانت مدخلا للورقة النقدية المعروفة اليوم حتى هنا كل شيء على ما يرام ولكن ستبدأ الأمور بالتعقيد قليلاً، وذلك عندما يبدأ الصاغة بإعطاء شواهد مقابل ذهب ليس لديهم. فقد رأى الصاغة أن العملاء نادراً ما يأتون لجمع ذهبهم، وبدأوا بالتصرف فيه وإعطاء قروض بشهادات إيداع أكثر مما لديهم من ذهب في خزائنهم. وهكذا، أصبح الصاغة مصرفياً، وقد عمل هذا النظام منذ القرن السابع عشر ميلادي إلى يومنا هذا، فحتى عام 1914 ميلادي، تم تحديد قيمة جميع العملات بالذهب، فكان بالإمكان تحويل العملة مباشرة إلى الذهب، وفي عام 1944، مع اتفاقيات بريتون وود، تقرر أن الدولار الأمريكي هو وحده القابل للتبادل مقابل الذهب. وفي عام 1971، تخلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال اتفاقية سميثسونيان عن قابلية تحويل الدولار إلى ذهب للحصول على مزيد من المرونة بشأن عدد الأوراق النقدية التي يمكنهم صباعتها ومن هنا أصبح بالإمكان استبدال جميع العملات مقابل عملات أخرى فنقول أننا نستخدم أسعار صرف عائم أو تعويم العملة وهو أحد أنواع نظم سعر الصرف والذي يسمح لقيمة العملات بالتأرجح سبعا لآليات سوق صرف العملات والتي تعتمد على العرض والطلب. وفي منتصف القرن العشرين، اخترع جون بيجينيز أول بطاقة ائتمان لتكون نقلة نوعية في شكل المال. ومع ظهور الإنترنت وانتشارها، نشأت فكرة المدفوعات الرقمية سنة 1997 مثل التحويلات، والتجارة الإلكترونية. وبعد 11 عامًا ظهرت البيتكوين كأول عملة افتراضية رقمية ولا مركزية عبر الإنترنت. وبهذا نكون قد أنهينا موجز تاريخ المال. آمنة، قابلة للتكيف ومستدامة، تعرف على المزيد على موقعنا www.screet.com